סרטטו על גרף x קטן מ-4. ישר מספרים. בואו נסרטט ישר מספרים. והקבעת, את, התחיל עם 0 كان 1, 2, 3, 4, 5. ואפשר גם להמשיך מתחת ל-0. מינוס 1, מינוס 2, מינוס 3, מינוס 4. ואני יכול להמשיך, נרצה לסרטט את כל ה-x'ים הקטנים מ -4. אך נזכור עוד שאנחנו לא כוללים את 4, השאלה הרי לא מתייחסת לקטן או שווה -4, רק לקטן מ-4 וכדי להראות שה-4 לא כלול, נקיף את 4 בעיגול כך נחריג את ה-4 ונראה שהוא לא כלול בטווח המבוקש אם ה-4 היה כלול, הייתי מסמן כאן מלאה ולא עיגול כדי לסמן את הערכים הקטנים מ נדגיש את הקו של ישר מספרים, הקטן מ -4. ממש כך, ממש ממש ככה, ונסמן גם את החץ לכיוון הזה. כאן נמצאים כל הערכים שקטנים מ-4, ואפשר לבדוק זאת. קחו כל ערך המסומן בכחול, למשל יש כחול כאן, מינוס 2, מינוס 2 קטן מ-4, בבירור. תיקחו את המספר שכאן, את 2, גם הוא קטן מ-4. לא כלול, כי 4 לא קטן מ -4. 4 שווה ל-4. גם 5 לא כלול בתחום 5 לא קטן מ-4.